Nå skal jeg vise deg hvordan du tar et bilde på en iPhone eller iPad og kan tegne på det på. Først in på kamera. Få fram eh, portrettet du ønsker å ta bilda så trykker du på knappen borte til høyre for å ta bilde på denne måten. Så går du inn på trykker rett inn på bilde borte til høyre. Da kommer du rett inn i kamerarull. Hvis du ikke du gjør det så må du gå inn på bilder eh, og så gå in på alle bilder, och så tar du fram bildet ditt. Her inne så er det en knapp oppe til høyre som heter for rediger. Hvis jeg trycker på rediger, så har man en god del funksjoner her. Hvis vi sitter fra topp til bunn, så har vi ett sånt wizard, en sånn tryllestav som forbedrer bildekvaliteten. Jeg kan angre hvis jeg ønsker det, å trykke avbryt nede. Jeg kan også trykke på rotere bilde, som jeg kunne rotert og tatt forskjellige utsnitt av bilder hvis jeg måtte ønske det. Jeg trykker på angre nå, for det har jeg ikke tenkt å gjøre. Så har vi disse tre rundingene. Der kan vi ta på forskjellige typer filter hvis vi skulle ønske det. Jeg vil ikke ha det i denne omgang så har vi denne stille hjulet, der kan man ordne med fargeinnstillinger, lyskontrast og så videre. Men den som er viktig i denne sammenhengen, det er disse tre prikkene, og så velger jeg markering, og så må jeg si OK. Det som skjer da, det er at nå kan jeg få lov til å begynne å på dette bildet. Så hvis jeg trykker på pennen borte til venstre, så velger jeg tykkelsen, og så velger jeg fargen, og så kan jeg for eksempel da tegne horn i panna mi. Her bomma jeg, tydeligvis, for att der ble det svart. Da får vi trykke på rød farge, og så får vi fortsette å få et rødt monsterhode etter slutt. Så kan jeg velge overstrykningspenn hvis jeg vill det også. Hvis jeg ville tegne et hjerte runt meg selv for exempel Hvit at borte til høyre så kan vi velge masse forskjellige farger, slik at når man kommer inn så kan man tegne det man måtte ønske. Det var overstrykningspenn. Vit også at vi har en blyant-funksjon eh, som ser ut som en blyant når man skriver. Eh, man har også muligheten til å pusse ut, eh, og da trykker man bare på objektet, så forsvinner hele objektet i ett. Når man er ferdig, ja, da trykker man på ferdig, og bilde lagres.